السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع شهاب شقه مساحه 150 متر تتباع بالفرش او بدون اتفرج عليها شقه موقعها مميز دورها مميز الدور الرابع تفاصيل كامله هتلاقوها اسفل الفيديو ده المطبخ مفتوح امريكان على الريسبشن وله باب بيطلع من ده دي كانت غرفه ثالثه بس الريسبشن بقى معمول مستويين طلقه كبار بعد كده بنلاقي حمام الضيوف في هنا بقى طريقه التوزيع اول حاجه بتقابلنا الحمام الكبير اللي بيخدم الغرفتين بعد كده عندنا الغرفه الاولى وليها باب بيطلع على البلكونه هنشوف بعد كده الغرفه الثانيه والبلكونه على الشارع ميزن الشقه على شارع كبير اتجاهين نرجع تاني قلب الشقه الشقة مساحتها مميزة وسعرها مغري اتمني لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمني تكون شقة النهاردة عجبتكم تزوروا منا المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته